Gelugia Conu, despre colaborarea se.re.ti.Anaf, nu a fost încheiat niciun protocol Slash Adrian Sârbu, cel mai prost evazionist. Postul anaf Conu, vorbete într-o postare pe Facebook despre colaborarea se.re.i cu Anaf, precizând ce nu a fost încheiat niciun protocol între cele două instituții. Diaconul taxează pe proprietarul Mediafax, Adrian Sârbu, despre care spune ce este cel mai prost evazionist. Zilele acestea a fost desecretizat protocolul încheiat în 2009 între parchetul General SISRI. Se pare că în continuutul acestui asunt nelegalitate grave, semnalate deja, în spațiul public de două voci autorizate, doamna Garbovan și domnul Morar. Asistam insa la un asalt tembele asupra justiției și a altor instituții ale statului din partea unora direct interesatii. De uita cum suvintacat de mult fusese ca România, Romania, că mai este, dar la un nivel mult redus, în opinia mea, de fenomenele corupției al evaziunii. În loc să se discute de la caz la caz. Exemple concrete de procurori care au fabricat slash masuit, slash ascuns probe, analistii inatii înfierează întreaga lupta anticorupție? Culmea ipocriziei: ieri am aflat cum cel mai prost evazionist pe care l-am văzut în viața mea. Si-am văzut destul un fost mare mogul care a furat milioane de euro de la bugetul statului, a sesizat parchetul general asupra unor infracțiuni de care s-ar face vinovați semnatarii protocolului în cauza. Nu-i dau numele pentru ca el stit dumneavoastră. Foarte bine. E drept, cam anemic, ce CSM a început să arunce peste borda vizi din sistemul justiției. Poate fi sacrificata insasizăita dreptati fata de miza enormă a are credibilizării justitiei. A sa în acest context al de obsesive, ar fi de-a dreptul fatal statului roman, dacă, după exemplu la NAF, ajunsă în pragul disolutiei, se reisidna ar ajunge pe mana găsitel drum. Pese. Pentru trai atrai de pripas reamintesc ca intre anafsi SEREI nu a fost încheiat niciun protocol. Cei 21 de ofiterii SEREI au fost detasati la antifrauda prin decizia Consiliului Suprem de aparare, din componenta care ea faceau parte premierul si ministrul de finante, adica sefii mei directi, scrie Diaconu, pe Facebook.